السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم، شكرا لفتح هذا المقطع واللي فيه استعراض لسواره بمميزات ساعه، يعني السواره هذه من هواوي وهي هواوي باند 6 الاصدار السادس، طبعا كان في اصدارات سابقه وهي تعتبر اول سواره بمواصفات ساعه ذات شاشه أموليد. وحجم كبير تقريبا انش و47 يعني تقريبا حول انش ونصف، عموما فيها مواصفات عده بطاريتها تمتد لمده طويله بالاضافه الى قياس بعض المؤشرات الحيويه واللي بتحدث عنها خلال هذا الفيديو، حياكم الله انا طارق الجاسر وخلونا نبدا في المراجعه. أول شيء هذه هي علبة هواوي باند 6 من الخلف ايش اللي موجود طبعا حاطينا عدة مواصفات اللي تمتاز فيها هذه السماعة All day SPO2 monitoring وهذه من أحد المميزات جدا رائعة إنها طوال الوقت تقوم بقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم من أول المميزات اللي موجود فيها الساعة بطاريتها ممكن تبقى معنا لمدة أسبوعين من الاستخدام في شحنة واحدة وعلى فكرة إذا شحناها خمس دقائق تعطينا مدة عمل يومين كاملة تخيلوا خمس دقائق بس شحن لأنها تدعم الشحن السريع بالإضافة أنه فيها تقنيات تحافظ على يعني البطارية من أنها ما يتم هدرها وبنفس الوقت تحافظ على قياس المؤشرات الحيويه مثل نبضات القلب بالاضافه انهم اضافوا خاصيه جديده وهي قياس تشبع الدم بالاكسجين طوال اليوم. بنتكلم عن كافه المواصفات وكيف ربطها. ايش اللي موجود؟ لونج باتري لايف او مده اطول في البطاريه، طبعا زي ما قلت لكم تدوم لاسبوعين البطاريه. حجم الشاشة 1.47 إنش أموليد فول فيو ديسبلاي تقريباً إنش ونصف هذا حجم الشاشة طبعاً طوال اليوم قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وفيها شحن سريع وتدعم 96 تمرين ممكن إحنا نقوم فيه تمارين وتتعرف على التمرين، على سبيل المثال احنا الان على الجهاز الايروبيك بتتعرف انه احنا الان نمارس الرياضه على جهاز الايروبيك او السير او جالسين نجري بالاضافه الى تمارين الضغط، الوقوف، عده تمارين تدعمها هذه الساعه. طبعا بالإضافة كالنسخ السابقة أنها تقيس معدل نبضات القلب طوال اليوم عندنا ممكن مقاومة للماء إلى خمسة أمتار أو عمق خمسة أمتار وأخيرا ساينتيفك سليب تراكينج وتتبع النوم هل نومك كان عميق متى كانت نسبة نومك؟ اللي كنت فيها عميق متى مده نومك المتواصله متى الاوقات اللي انت حصل فيها عندك مثلا قلق او ارق في النوم خلونا في البدايه نفتح هذه العلبه ونستكشف اللي بداخلها فتحنا العلبه اللي موجود فيها الباند هذه هي الباند طبعا متوفر فيها عده الوان وبذكرها وبذكر ايضا السعر موجود الكابل اس USB ورأس الشاحن هذا هو شكل رأس الشاحن طبعاً يلتصق من الخلف بنفس السوارة بالإضافة إلى كتيب التعليمات الشكل الخارجي لهذه السوارة ما أدري أنا محتار يعني على المواصفات اللي موجودة فيها هل أسميها سوارة ولا أسميها ساعة هذه هي. ومن الخلف منافذ الاستشعار. موجود فيها آه لغات عديدة. طبعاً من ضمن اللغات موجود اللغة العربية لأنه ممكن يجي لك بعض الإشعارات على الواتساب اتصال من أرقام أنت مسجلها باللغة العربية فعلى طول أنت تقدر تقراها وهنا يقول لنا بداية بالاقتران الاقتران سهل جداً نفتح تطبيق الصحة بعدين نروح لـ devices ونختار add نيو new device فبيقول لي الحين scanning طلعها أول واحدة نسوي لينك على طول طلع لي في السوارة انه تسمح بالاقتران جاري الاقتران وتوقع على طول خلاص اتصلت التطبيق نقدر نغير منه واجهات السوارة طبعا يطلع لي كم موجود فيه بطاريه عندنا بالإضافة إلى كم المسافة اللي قطعتها وكم حرقت من السعرات الحرارية والكالوريز وغيرها وهنا أيضاً الواجهات والواجهات هذه مجانية نقدر نحمل كلها متصلة مع هواوي ونقدر نحمل أي واجهة احنا تعجبنا طيب من الخيارات اللي هي الإشعارات وش نفعل من إشعارات؟ طبعاً زي ما تشوفون يطلع لنا كل التطبيقات اللي موجودة عندنا فنختار أنه مثلاً نبغى الرسائل نبغى الاتصالات مسموح الإشعار لو جاك اتصال بيظهر لك في السوارة وتقدر طبعاً ما ترد من السوارة لكن تقدر تعطي بيزي من السوارة مزامنة هذه السوارة يمكن مزامنتها مع هواتف الواوي وهواتف الاندرويد وأيضاً هواتف الايفون لأنها بكل بساطة اتصال عن طريق تقنية البلوتوث. فقط نحمل تطبيق واوي هيلث أو الصحة من هواوي. وعلى طول بنروح على خانة ديفايسز أو الأجهزة. ونختار إضافة أو آد نيو ديفايس. وبس راح يسوي سيرج. وعلى طول يتصل مع السوارة أو الساعة سماعة لأنه اغلب الاجهزه الملبوسه او الاجهزه اللي نستخدمها الاخرى اذا كانت تدعم البلوتوث فهي سهله الاقتران مع الهواتف، شوف هذه احدى الواجهات مطلعني أه كم عندي في البطاريه والساعه وكم خطوه انا مشيت، طبعا بكل ضغطه يتغير اللون وهم حاطين عده تحسينات في هذه الساعه، طبعا اذا ضغطت عليها هنا يطلع لي كم عدد الخطوات اللي مشيتها كم حرقت من كالوريز نشوف هنا نقدر نشغل بعض المقاطع الموسيقية أو المقاطع الصوتية لكن على الجوال ونتحكم فيها عندنا أيضا درجة الحرارة اللي موجودة في نفس المنطقة بالإضافة إلى قياس التوتر عندنا الآن قياس معدل نبضات القلب طبعا زي ما تشوفون هنا بالأسفل هذا المستشعر شغال طوال الوقت ويستشعر لنا أو معنى نبضات القلب وش في أيضاً من خصائص؟ نروح عند الورك آوت اللي هي طبعاً يقول لك أنت تبغى تمشي خارج المنزل أو عندك تريدي uh, uh, أو جهاز سير مشي في البيت عندنا كثير من الخيارات uh, ممكن على الدراجة على uh, كثير من الأجهزة الرياضية وأيضاً ذكرنا اللي هي تتبع نسبة نبض القلب الآن نشوف نسبة قياس الأكسجين في الدم لما نضغط ميجر قياس يقولنا خل السوارة على هذا المستوى فيبدأ هو يقيس بهذا الوقت وخلص اختبار قياس نسبة تشبع الأكسجين بالدم نقدر نختار مرة أخرى أو طبعاً يعطينا بعض التعليمات عن نسبة قياس الأكسجين وش اللي موجود ايضا خيارات اكتيفيتي ريكوردز واللي هي طبعا وش الانشطه اللي إيه؟ انت سويتها كم مشيت خلال هذا الاسبوع هذا الشهر هذه السنه تتبع النوم وعندنا الضغوطات وايضا بريثينج اكسرسايز اللي اللي يعطينا تمرين للتنفس خلونا نجرب الكاميرا الجوال حطيته هناك وهذه هي الكاميرا بشغل الكاميرا فبيفتح على طول معنا الجوال اشتغلت هناك الحين بضغط زر تصوير فعطينا أمر تصوير خلني جيب الجوال ونشوف اللقطة اللي أخذها هذه اللقطة اللي صورها عندنا فايند فون نقدر احنا نبحث عن الهاتف I'm here. الجوال يقول here. I'm here I'm نجي ايضا عن تغيير الواجهات لما نضغط ونعلق نقدر نغير عدة واجهات من الواجهات اللي احنا يعني حابين ناخذها معنا السوارة تجي بأربعة ألوان الأسود والأزرق والأخضر والبرتقالي اللي موجود معي هذا اللون الأخضر زي ما تشوفون طالع على أخضر وعشبي سعر الساعه 229 ريال فقط وهذا سعر منافس جدا في السوق خصوصا اذا احنا نبحث عن سواره بمواصفات ساعه وبعمر اسبوعين للبطاريه موضوع هذا جدا مهم راح تتوفر واوي باند 6 من تاريخ 3 مايو في السوق السعودي وبحط لكم رابط الشراء في الوصف بالإضافة لكافة المواصفات والتفاصيل الخاصة فيها لا تنسون تفعلون جرس التنبيه والاشتراك في قناتي وأيضا شرفوني على حسابي على التويتر باسم طارق الجاسر أتمنى لكم أوقات سعيدة وفي أمان الله